Центральний ринок. Поряд з продовольчими товарами люди цікавляться одягом, взуттям, купують розсаду на дачу. Миколивчанка Гана купує розсаду по луниці. Говорить, висадить на дачі. Планує цього року зібрати урожай. Колобничку купили, будемо садити у себе. Там кусочок у нас є такого огородика, посадимо для дітей. Продавці лакофарбових виробів говорять, що і в них попит на продукцію є. Незважаючи на війну, люди роблять ремонти. Звісно, так. Да, чому будемо просто так сидіти? У дівчинка підійшла говорить, муж воює. Говорить, я сиджу одна в чотирьох стінах. Що робити? Содрала обої, кажуть, буду клеїти обов'я, буду красити. Ось вот і все. Тетяна та Сергій обирають ровер. Готові за нього віддати 7 тисяч гривень. Де гроші берете? Воруємо. – Заробляємо десь. Говорять, це капіталовкладення, а ще – добра економія пального. – Бензин дорогий купуємо. <смова> <смова> – Та і трошки загнати вес, <смова> <смова> трошки спортом зайнято. А от продавці будматеріалів та сантехніки говорять, що зараз мало хто цікавиться їхніми товарами. – Ні, ні, Так, якщо закрити дирку, <крути> загородити. – Ось такий, знаєте, курицю загородити, все. Ничего не берется копеек. Налоги нечего платить. И аренду тоже. Вот ну, на мелочевке, допустим, берут, потому что запчасти такое. А то, что і дорогое, конечно, это уже реже береться. Водички месяц не было, потому магазин сантехники без воды это очень плохо. На вулиці Соборні нелюдно. Працює одне вуличне кафе. У сквері пансіонари грають в шахи та доміно. А на художній алеї свої роботи виставили на продаж два художники. Ми любимо наш город, ми любимо чистоту. Ми несем, У нас, прежде всего, виставка, а потім продаж картин. І ми хочемо, щоб люди іноді відвлекались від цих вистрілів, від цих сирен. Миколаївець Андрій п'є каву у вулочному кафе. Говорить, сирента вибухів боїться. Зараз час таке, що опасно відкриватися, тому все і закрито. Ну, не и знаю. Ви не приймаєте, ви сидіть і ж таки Так, може трохи, але правка би хочеться. Партію шахів виграв виколаєвець Володимир. Говорить, у Каштановий сквер приходить грати в шахи щодня. Це його звичний ритм життя, і ним поступатися не хоче. А якщо на голову паде в хаті, то буде краще. Боїмося. Не бояться, але тільки дураки. Ольга Руда, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.